Juhász Lászlónénak hívnak, meredtjú forban élek a családommal. Egy évvel ezelőtt, 2015. decemberében hallottam az Anami csapatról, és nagyon-nagyon hamar oda is értünk. Már januárban a Mesterkurzuson részt vettem. Azóta minden áldott nap gyakornok, és a férjem is gyakorol velem, aminek hatására nagyon-nagyon sok jó dolog történt velünk. Én azért jelentkeztem elsősorban, mert fajta oldalam, illetve a hátam bárhova elmentem, soha-soha nem tudtak nekem úgy segíteni. És mikor megláttam Anamének a videóit, akkor a hívást kaptam, hogy tudtam, hogy nekem ez lesz a megoldás minden problémámra. Nagyon-nagyon sok tisztulási tünetem mentem keresztül, ugyanúgy a férjem is. A férjem 40 évvel ezelőtt ilyen olyan munkát végzett, ami ragasztóval dolgoztak, hogy melegburkoló volt, és akkor ott neki leülepedett a tüdejére egy csomó minden, ami most a gyakorlások hatására gyönyörűen feltisztult. Először kezdődött viszketéssel és jó nagy kiütésekkel, és nem, nem tudtuk, hogy mi lehet, majd a tepreceni barátnőmnek van egy biorezonanciás gépe, és eljöttünk, és egyből a tüdőt mondta, hogy annak ott valami felszabadul, és azonnal össze tudtuk kötni, hogy Úristen, ez a 40 évvel ezelőtti lerakódott tudsz. És azóta, köszöni szépen, jól van, a viszketés elmúlt, és el is hitte, hogy ez ezért történt vele. Nekem volt egy takaros kis púpom, az már, már alig látszik, tehát jóval nagyobb volt, Üh, illetve a, a szív az elég jó ki volt domborodva, még, még egy kicsit domború, de nagyon-nagyon sokat változott. Most, mikor eljöttem Tabásnak a, a gyakorlására ide Debrecenbe, aminek nagyon-nagyon örülünk, tegnap éjjel lázas voltam, 36 éve nem voltam lázas, és a családtagjaim le akartak beszélni, hogy na hát, ne gyere el, és mondtam, hogy de eljövök, mert én nekem ez lesz itt a megoldás. Préselem ki magamból a sok, sok cuccot, aminek ki kell jönnie. És az első fél órában borzasztó tisztulási tüneteket éltem át. Minden, szinte az összes csakrán megzavarodott. Olyan fájdalman volt, meg hány ingerem, meg minden. Majd az első három óra végére már gyönyörűen alábcsitolt minden, és a második három órásnál megint kezdődött előről. De nagyon-nagyon boldog vagyok, hogy eljöttem, mert tudom, hogy ez nekem nagyon jót tett, hisz minden értem van, és így megyek haza, hogy szinte szárnyalva elmúlt most minden, és holnap reggel kezdem előről a gyakorlást a férjemmel.